Victor Ponta, scenariu incendiar, Dragnea este prizonierul unor grupuri de interese din alter. Fostul premier Victor Ponta susține, într-un interviu pentru stie pe surse. Roc. Dragnea este omul unui grup de interese Israel, ungaria sublinierei probabil Rusia, care îl fainensează. Inclusiv vizitele externe, sublinierea i care va primi tot gazul din Marea Neagă, Hidroelectrica, Aeroportul Otopen, Transgaz. Dracnea a acum e prins de o masă subliniere-i de un grup de interese sublinierea din România sublinierea din afară, în special Israel, Ungaria. E prins de un grup de oameni care vor să fac bani mulți în România. E omul lor, l-au prins total, care îi peletesc vizitele în America, care îi aduc consultanții, care îi aduc chestia cu fondul suveran care trebuie să ne ia tot, care l-au convins pe Dragnea o chestie incredibilă. Se semnez deja ce tot gazul din Marea Neagră de la două firme ungure subliniere care de fapt sunt Israel Budapesta sublinierei or fi probabil sublinierei Moscova, a afirmat Victor Ponta. Fostul premier a susținut ce fluxul este a sublinierea Israel Budapesta Moscova, cu centrul Alibiu Dragnea. Banii aceia îl susțin pe el, ca el se le dea mai departe, se le dea lucruri importante, nu doar gazul. <fie> în momentul în care o să se fac fondul suveran, hidroelectrica, aeroportul Bucure transgaz, toate vor trece în mâini private, sublinierei nu în mâini române sublinierătii. Veți vedea fonduri de investiții Israel-Ungaria-Rusia. Or, asta numai Liviu Dragnea poate să o fac, ce nimeni altcineva. Nu poate să o fac nici Iohannis, nici Ponta, a declarat fostul premier. Presubliniere din ele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni. Cea subliniere teapt cât mai repede ca ministerul de externe să trimit propunerea de ambasador ale României în Israel, afirmând ce premierul sublinierei cu alicia de guvernare vor avea subliniere ei un cuvânt de spus. Dragnea a transmis ministrului de externe. I suntte, în discursul susținut la congres, solicitarea de a face cât mai repede propunerea pentru ambasador în Israel. România nu mai are ambasador în Israel de mai bine de un an, când Andreea Pestârnac a fost numit pe un post de ministru în cabinetul Grindeanu.